Сільськогосподарські угіддя неподалік села Кам'янського показує заступник директора фермерського господарства СВ «Агро» Валентин Вайло. На всьому периметрі поля озимої пшениці площею 45 гектарів колосся лягло смугами. «За один день місячна норма дощів випадала в нас, на нашій території. І таких днів було 5-10 в один місяць. Ми зараз бачимо вилягання пшениці. На даний момент в господарстві десь близько 10 відсотків вилягання пшениці за счет погодних умов. У цьому господарстві розраховують зібрати 50-60 центнерів зернових з гектару. Там, де полям завдала шкоди негода, колос підніматиме сільгосптехніка, каже Валентин Вайло. Є в нас приспособи на жатках, які стеблепідйомники, які зможуть підняти це зерно. Ми спробуємо максимально його зберегти, але ми розуміємо, що втрати все одно будуть. Це перше. А друге, ми розуміємо, при, достатні, при надлишку вологи ми втрачаємо класні пшениці. Ми маємо на увазі хлібопекарські особливості зерна. Другий-третій клас це застосовуються хлібопекарські галузі. Тобто на борошно і на хліб. Тепер буде втрата урожаю, більше буде фуражного зерна. Фоража. Але зерно збережеться? Так, да, зерно збережеться. Воно не буде проростати? Ну, те, що ми зараз бачимо, ні. Коли воно буде в фазі своєї стиглості, і будуть такі, продовжаться погодні умови, тоді ризик дуже великий. Вимоги до якості зерна дуже завеликі, які не відповідають тим дійсним критеріям. І це потім сказується, як, як кажуть, на на прийомку нашого хліба, то тобто є і понижається класність зерна. Залишила слід стихія і на угіддях сільгоспідприємства «Укрліт Агро», що поблизу села Балки Василівського району. Ось такий вигляд має озима пшениця на полі площею 120 двадцять гектарів. Директор агрофірми Сергій Шарапов каже, ще п'ять днів тому у господарстві раділи, що колосся налилося і зросло наполовину зросту людини. А зараз, після злив та вітру, схилилося до землі під своєю вагою. Дні п'ять назад у нас пройшов такой. П'ять днів тому у нас від п'ятої до десятої ранку йшов щільний дощ із сильними поривами вітру, а на цьому полі пшениця була ідеальною. І ось що природа зробила з полем буквально протягом двох годин. Звалила пшеницю десь на 90%. Вона фактично лежить на землі і, збираючи врожай, її важко буде підняти. Втрати будуть до 40-50%. За словами Сергія Шарапова, спека, що на початку тижня змінила дощі, погіршить стан зернових культур ведуть випарення і колос начнёт просто боліти. Волога з землі буде випаровуватися, і колос почне хворіти на грибкові хвороби. Звісно, зерно стане непридатним для вживання ані людьми, ані тваринами. На фураж його можна буде пустити тільки за умов мінімальної кількості грибка на колосі. Як кажуть, не проси у Бога дощу, а проси врожаю. Після весняно-літніх дощів на угіддях товариства «Укрлітагро» непридатні приблизно 10% пшениці та 20% ячменю, розповів Сергій Шарапов. Загалом із 945 гектарів сільгоспугідь Запорізької області зернові пошкоджені на площах до 7 тисяч гектарів. Телефоном повідомив журналістам Суспільного заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації Олександр Ясенецький. Те, що нам райони дали, у нас зараз 5 районів, і оцим п'яти новим районам Взагалі-то інформація трохи більше 6 тисяч гектар різних культур. Там є озима пшениця, десь приблизно до 4 тисяч гектар, вилягла, знищена градобоєм, вітрами, там, да, Ну Це все в купі. Можливо, якось держава взагалі буде впливати на ці процеси? Ну, на такі процеси 6 тисяч із 945 впливати не буде. Я вважаю, питання міністерства однозначне, господарі повинні страхувати а на те, А на, на ціни, на закупівельні, то тут можуть бути заключені меморандуму між е, власниками елеваторів або крупних цих мереж із Міністерством абека Через негоду на підприємстві «Укрліт Агро» жнива планують розпочати на 10-12 днів пізніше, ніж торік – приблизно з 10 липня. У фермерському господарстві «СВ Агро» раніше спочатку наступного місяця. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.